انتبه كتير منيح لما تعطي ثقتك لحدا، لا تتسرع وخوض وقتك، اوعى تتأثر بالمظاهر أو تنبهر بالكلام الحلو، مش كل الناس نضاف، والوفا ما بتلاقيه وين ما كان، خيانة الثقة وجعها كبير وبيعلم بالقلب، لهيك خلي عيناك مفتحين، راقب سلوك الشخص إذا ثابت أو متقلب، متسرع أو تركك على راحتك، عم بيفرض رأيه عليك أو بيحترم حدود العلاقة. بينفذ اللي بيقوله أو شاطر بالتبرير والأعذار، بتلاقيه موجود لما تعوزه أو ما بيظهر إلا لما يكون بده منك شي، ما تعطي ثقتك إلا للناس اللي بتستحق، واللي أثبتت إنها مصدر ثقة بأفعالها وسلوكياتها